Opinnot sujuvasti osana elämää. Tervetuloa videon pariin! Kyseessä on kaksiosainen video, joka käsittelee opiskelutaitoja. Ensimmäinen osa käsittelee opintoja osana elämää, eli muun mm. muassa opiskelun ja työelämän yhdistämistä sekä palautumista. Videon toinen osa taas käsittelee tarkemmin ajanhallintaa ja itse opiskeluun liittyviä ilmiöitä sekä tekniikoita. Video sisältää neljä tehtävää. Videon kuuntelua ja katselua varten tarvitset kuulokkeet tai muun äänentoiston, jotta kuulet puheen sekä wordin tai muun kirjoitusalustan, kuten muistiinpanovälineet, tehtävien tekoa varten. Video on toteutettu opinnäytetyönä yhteistyössä XAMKin opiskeluhyvinvoinnin palveluiden kanssa vuonna 2021. Hyviä oppimishetkiä videon parissa. Osa 1. Opinnot osana elämää. Opiskelutaidot. Oppimiseen ja sen opetteluun liittyy vahvasti itsetuntemus. On tärkeää tietää, missä on hyvä, omat heikkoutensa ja millaiset tavat ja tekniikat sopivat juuri itselle parhaiten. Opiskelutaitoihin voidaan katsoa luettavaksi konkreettiseen tekemiseen ja opintojen suorittamiseen liittyvät taidot sekä opiskelun ja elämän yhteensovittamiseen liittyvät taidot ja valmiudet. Opiskelija, jolla on hyvät opiskelutaidot, hallitsee itselleen sopivat erilaiset opiskelutekniikat ja tavat, tavoitteiden asettamisen ja motivaation ylläpitämisen sekä arjen ja opiskelun suunnittelun ja aikatauluttamisen. Hyvät opiskelutaidot edesauttavat sujuvaa opiskelua. Ja tärkeimpänä, nimittäin taitoja voi opetella ja kehittää. Aivan kuin mitä tahansa muutakin taitoa. Moderni opiskelija. Tänä päivänä ammattikorkeakoulussa on paljon erilaisia opiskelijoita. Koulutusten sisältö vaihtelee paljon, kuten myös opiskelumuodot sekä elämäntilanteet. Opiskella voi niin päivätoteutuksessa, monimuodossa, sivutoimisesti, päätoimisesti tai vaikka yksittäisiä kursseja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. On hyvä muistaa, että opiskelu ei ole ainut asia, joka kuuluu elämään. Arkeen kuuluu muitakin asioita ja opinnot ovatkin vain yksi muutaman vuoden vaihe elämässä. Opiskelun ja elämän muiden osa-alueiden sujuva yhteensovittaminen vaatii harjoittelua, aivan kaikilta. Eri osa-alueiden yhteenloksahtamista voi edesauttaa itsetuntemusta parantamalla, omasta hyvinvoinnista huolehtimisella ja harjoittelemalla erilaisia käytännön keinoja ja ratkaisuja. Yhteensovittamisen haasteet voivat usein johtua esimerkiksi ajanhallinnan vähyydestä ja sen mukana tulevasta kiireen tunnusta. eri ja eri elämäntilanteissa elävillä opiskelijoilla voi olla erilaisia haasteita. Yhdellä opiskelijalla voi olla työelämän kautta kokemusta tehokkaasta ajanhallinnasta ja paljon motivaatiota opinnoilleen, mutta edellisestä opiskelusta voi olla aikaa ja konkreettinen opiskelu tuottaa haasteita. Toisella saattaa olla hallussaan esimerkiksi kirjoittamisen ja tenttien lukemisen taidot. Hän on kuitenkin elämänvaiheessa, jossa niin ihmissuhteisiin kuin hauskanpitoon tahdotaan käyttää runsaasti aikaa. Täysin itsenäinen aikataulutus ei ole tuttua, joten se tuottaa haasteita. Kolmannella taas saattaa olla paljon eri tekijöitä vaikuttamassa elämässään. Haasteita voi olla niin aikatauluttamisessa, motivaation ylläpidossa kuin konkreettisissa taidoissa. Suhtautuminen opintoihin vaikuttaa suoraan itse opiskeluun, kuin myös opintojen ja muun elämän yhdistämiseen. Etenkin päätoimista opiskelua voidaankin verrata esimerkiksi itsenäiseen yrittäjyyteen. Opiskelija valitsee opintojaksonsa, eli ikään kuin työprojektinsa, joka sisältää ennalta määrättyjä suorituksia, kuten opintojakson tehtäviä. Mutta se, milloin ja miten työ suoritetaan, jääkin täysin oman suunnittelun varaan. Monet kuitenkaan eivät ajattele opiskelua työnkaltaisena, ja se voi hankaloittaa hänen opiskeluaan. Tällöin saattaa uupua myös ajatus siitä, että opiskelutyötä tehdään ja suunnitellaan tavoitteiden mukaisesti, kuten toimitaan jokaisessa työpaikassakin. On tärkeää ymmärtää, että jokaisella on erilainen elämäntilanne, valmiudet ja taidot opiskeluun. Toisin suorituksia ja taitoja on turha vertailla omiinsa. Ja... Aivan jokainen voi oppia hyväksi opiskelijaksi. Työn ja opintojen yhdistäminen. Nykyään yhä useampi tekee opintojen ohella töitä tai opiskelee työnteon ohella. Viimeisimmän Eurostudent opiskelijatutkimuksen mukaan 59 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista työskentelee opintojensa ohella. Opintojen ja työnteon yhdistämiseen liittyvien tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että monelle työssäkäynti on opintoja ja niiden etenemistä tukeva elementti. Kuitenkin on hyvin yksilöllistä, miten opiskelun ja työnteon yhdistäminen koetaan. Monille opiskelun ja työnteon yhdistäminen voi olla liian rankkaa, kun taas toiset voivat tahtoa käytännön töitä tasapainottamaan opiskelua. Omaa alaa vastaavat työtehtävät voivat parhaimmillaan lisätä opintojen motivoivuutta. Kun taas mitä enemmän työskentelee huonosti omaa opintoalaa vastaavissa tehtävissä, voi se lisätä stressiä ja pidentää opintoja. Yhdistämisen sujumiseen vaikuttaa myös esimerkiksi elämäntilanne, kuinka hyvät ovat ajanhallinnan taidot ja oman hyvinvoinnin sekä jaksamisen tukeminen. Kolme neuvoa opintojen ja työn sujuvaan yhdistämiseen. Tunne itsesi. Mikä on työnteon ja opiskelun rooli elämässäsi ja miten suhtaudut opintoihisi? Tukeeko työnteko opiskelumotivaatiotasi? Hallitse aikaasi. Kartoita mihin käytät aikaasi, mieti miten voisit tehostaa ajankäyttöä ja aikatauluta ja suunnittele arkeasi. Mitä enemmän töitä ja opiskelua, vaatii sitä suurempaa ajanhallintaa. Tue omaa hyvinvointiasi. Muista riittävä palautuminen. Pidä huoli, että elämässäsi on psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevia elementtejä. Älä ota aikaa opiskelulle tai työlle oman hyvinvointisi kustannuksella. Tavoitteet ja motivaatio. Tavoite tarkoittaa tiedostettua, selkeää päämäärää. Tavoitteita voidaan ajatella eri tasoissa. On olemassa suuria, esimerkiksi koko elämän tarkoitusta koskevia tavoitteita tai pieniä tavoitteita, kuten vaikka koulutehtävän aloittaminen. Tavoitteet voivat olla ulkapäin tulevia tai itseasetettuja. Itseasetetut tavoitteet ja Tavoitteet, jotka ovat linjassa omien tarpeidemme ja arvojen kanssa, ovat mielekkäämpiä ja helpompia toteuttaa. Voimme pyrkiä liittämään meille valmiiksi annettuja ulkoisia tavoitteita sisäisiin suurempiin tavoitteisiimme. Tietoisen tavoitteiden miettimisen ja niiden selkeyttämisen on todettu lisäävän hyvinvointia ja edistävän motivoitumista. Ihmisissä on eroja, millaisia tavoitteita he itselleen luontaisesti asettavat. Liian suuret tavoitteet voivat alkuillanon jälkeen lamaannuttaa, kun taas liian pienet tavoitteet eivät välttämättä riitä motivoimaan toimintaan. Ainoastaan suuria tavoitteita ja päämääriä miettimällä voi saattaa itsensä jatkuvaan epäonnistumisen tunteeseen. Välitavoitteet ja askeleet suoritusten ja tehtävien kohdalla ovat erittäin tärkeitä. Käytännössä ensiaskeleena tulisi olla sopivan kokoisen tavoitteen asettaminen, joka luo mahdollisuuden toimintaan. Opiskelijalla tällainen tavoite voi esimerkiksi olla esseen valmiiksi saaminen. Selkeän tavoitteen jälkeen tulisi pilkkaa tavoitet tarvittaviin askeliin, jotta esseen kirjoittaminen voi toteutua. Askelia voi olla useita ja ne voivat liittyä esimerkiksi aikatauluttamiseen, tiedon hankkimiseen ja itsekirjoittamiseen. Askelien väliin voi olla hyvä myös asettaa välitavoitteita tai välietappeja. Esseitä kirjoittaessa Yksi mahdollinen välietappi voisi olla esimerkiksi tehtävän ja sen lähdemateriaalin läpikäyminen. No niin, seuraavaksi vuorossa ensimmäinen tehtävä. Luo tehtävien tekoa varten esimerkiksi uusi Word-tiedosto ja kirjaa kaikki tehtävät tähän samaan tiedostoon. Käyn tehtävänannon läpi suullisesti ja samalla tehtävänanto ilmestyy näytölle. Kuuntele ja lue tehtävänanto, jonka jälkeen pysäytä video. Videon ollessa pysäytettynä, tee tehtävä. Kun olet saanut tehtävän tehdyksi, palaa videoon ja paina video uudelleen käyntiin. Tehtävä 1. Tavoitteet haltuun. Mieti sopivan kokoinen tavoite. Jaa tavoite askeliin ja keksi sille vähintään yksi välitavoite. Kyseessä voi olla esimerkiksi jonkin opintojaksosi monellään oleva tehtävä tai muutahtumasi asia. Kirjaa tehtävä joko lista- tai taulukkomuotoon helpottamaan hahmottamista. Oikealla näet esimerkin. Pysäytä nyt video ja aloita tehtävän tekeminen. Ensimmäinen tehtävä takana ja kolme edessä. Jatketaan videota. Motivaatio. Motivaation katsotaan syntymän, kun halumme ja tarpeemme ovat tasapainossa tavoitteidemme ja arjen olosuhteiden kanssa. Motivoituneena Ihminen on valmis näkemään vaivaa, toimii tehokkaasti, on luova ja saa tyydytystä tekemisestä. Ilman motivaatiota toimimiseen tarvitaan lujaa tahdonvoimaa, jolloin myös toiminta kuormittaa huomattavasti enemmän. Jos motivaatio jää syntymättä, se voi näyttäytyä muun muassa ahdistuneisuutena, kyllästymisen tunteina ja jopa fyysisenä väsymyksenä. Motivaation syntymistä voi häiritä monenlaiset tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi opiskelija ei ole kiinnostunut opiskeltavasta asiasta, asialle ei ole hyötykäyttöä, opiskelu on pakonomaista, omat opiskelutaidot ovat hukassa tai Käsitys itsestä oppijana on negatiivinen. Pysyäkseen motivoituneena täytyykin pyrkiä selkeyttämään tai luomaan tavoitteet, jotka liittyvät omiin haluihin ja sopivat vallitseviin olosuhteisiin. Motivaatio-checklist. Olen asettanut itselleni realistisen ja tilanteeseen sopivan tavoitteen. Olen kiinnostunut opiskeltavasta asiasta tai löydän sille hyötykäyttöä ja merkityksen. Minulla on aika, paikka ja energiaa opiskeluun ja tiedän mistä aloittaa tai mitä tehdä seuraavaksi. Palautuminen. Palautuminen. vaikuttaa suoraan itse suorittamiseen, aktiivisuuteen ja oppimiseen. Palautuminen ei ole pelkkää unta tai fyysistä lepoa, vaan myös henkinen prosessi. Palautumista ja riittävää lepoa voivat häiritä esimerkiksi liiallinen stressi tai toimimattomat järjestelyt, Esimerkiksi työskentelyajan suhteen. Palautuminen on tärkeää. Sen tärkeys on ymmärretty jo kauan sitten ja työntekijöiden palautumista varten on Suomessa säädetty jopa työaikalaki, jolla pyritään turvaamaan työntekijän riittävä palautuminen työn kuormituksesta. Vapaa päivä. Vapaapäivän tulisi olla päivä, jolloin mieli saa levätä kuormituksesta. Palautumisen tunnistaa siitä, että tekeminen on rentoa ja siihen ei suorittamista. Opiskelu on aivoja kuormittavaa toimintaa ja itse oppiminen vaatii palautumista. Ilman riittävää lepoa suorituskyky ja oppiminen kärsivät. Oikealla näkyykin havainnollistettuna eräänlainen kuormituksen kehä, jossa jokainen kehän kierto lisää kuormitusta vaan entisestään. Nykyään niin työelämässä kuin etenkin korkeakouluopiskelussa työskentelyn ja vapaa-ajan rajat voivat olla häilyviä. Tällöin korostuu se, että osaa rajata itse omaa työskentely- ja vapaa-aikaansa. Vapaa-aika ja vapaa-päivä merkitsee erilaisille ja eri elämänvaiheessa eläville opiskelijoille eri asioita. Osa opiskelijoista voi mieltää vapaa-päivän päiväksi, jolloin ei fyysisesti olla koululla, vaikka tosiasiassa joutuu tekemään paljon itsenäistä työtä kotona kun taas koko aikatyössä käyvä opiskelija voi ajatella opiskelupäiviä kuin vapaa-päivinään. Molemmissa skenaarioissa vaarana on se, että opiskelu ja oppiminen kärsivät ja kunnollista palautumista ei tosiasiassa pääse tapahtumaan. Vapaa-päivälle tulisi aina riittää aikaa. Jos ei riitä, on syytä tarkastella arkeaan ja miettiä, että mitä ratkaisuja voisit tehdä, että aikaa järjestyisi. Vapaapäivät olisikin hyvä aikatauluttaa kalenteriin. Viikossa kannattaa viettää kaksi vapaapäivää. Kuitenkin edes yksi täysi vapaapäivä on parempi kuin ei lainkaan. Kun opiskelupäivinä keskittyy tehokkaasti opiskeluun, saa vapaalla jättää huoletta opinnot täysin pois mielestä. Jos opintoihin liittyvät asiat kuitenkin tulvivat mieleen, voi ne kirjata ylös muistiin ja palata asiaan seuraavana opiskelupäivänä. Tauot. Tanskan koululaisten kokeiden yhteydessä tietetystä tutkimuksesta selvisi, että 20 minuutin-puolen tunnin tauko ennen koetta voi parhaimmillaan parantaa tuloksia huomattavasti. Oppilaiden pisteet nousivat sen verran, että ne vastasivat muun muassa kolmea lisäviikkoa koulussa. Toisen taukoja käsittelevän tutkimuksen mukaan viiden minuutin kävelytauko jokaisen tunnin työnteon jälkeen paransi keskittymiskykyä ja nosti energiatasoja päivän aikana jopa tehokkaammin kuin yksi pidempi 30 minuutin kävelytauko. Tämä kertoo siitä, että tauolla on merkitystä. Olivat ne sitten pitkiä tai lyhyitä. Kun henkilö työskentelee keskittyneesti yhden tunnin ja 20 minuutin viiva kahden tunnin ajan, alkavat viimeistään tässä vaiheessa vireystila ja keskittymiskyky aivan kaikilla heikentymään. Heikentymistä ei välttämättä itse huomaa ja tauko voi joskus tuntua jopa turhalta. Kuitenkin tavoilla on merkitystä pidemmällä aikavälillä, jos suorituskyvyn ja palautumisen haluaa pitää hyvänä ja tehokkaana. Kun keskittymiskyky ja vireystila alenee, vie työn tekeminen enemmän aikaa ja vaatii myös enemmän ponnistelua. Mikäli työskentelee pisteeseen, jolloin tekemisestä ei tule enää mitään ja tauko on pakollinen, ei lyhyt tauko, joka olisi aiemmin aloitettuna riittänyt, enää ole yhtä tehokas. Suuri merkitys on myös taukojen laadulla. Tauko ei nimittäin ole palauttava, jollei se vie ajatuksia pois työstä. Liikunnan on havaittu olevan erittäin tehokas keskittymiskyvyn tukija ja palauttava elementti tauoilla. Ruoka- ja juomataivot itsessään ovat jo tärkeitä, sillä aivosi toimivat paremmin, kun syöt ja juot säännöllisesti. Tehokkaiden taukojen avulla ihminen voikin parhaimmillaan tehdä pitkiäkin aikoja keskittymistä vaativaa työtä. Seuraavana toinen tehtävä. Kuuntele ja lue ohjeet, jonka jälkeen pysäytät video. Videon ollessa pysäytettynä, tee tehtävä luomaasi Word-tiedostoon. Kun olet saanut tehtävän tehdyksi, palaa videoon ja paina video uudelleen käyntiin. Tehtävä 2. Taukolista. Se, millainen tauko on palauttava kellekin ihmiselle vaihtelee yksilöllisesti. Millainen tekeminen tai toiminta saisi parhaiten juuri sinun ajatuksesi hetkeksi pois opiskelusta. Ja mikä olisi sopiva kesto kyseiselle toiminnalle? Listaa siis viisi erilaista taukoideaa. Ne voivat olla sinulle jo käytössä tai ideoita, joita tahtoisit kokeilla. Kirjoita idean perään myös arvioitu ajallinen kesto, jonka toiminto vaatisi ollakseen tarpeeksi palauttava. Kesto voi olla jotakin 5 ja 45 minuutin välillä. Oikealla näet esimerkkejä tauoista. Pysäytä nyt video ja siirry tehtävän pariin. No niin. Kaksi tehtävää takana ja vielä kaksi edessä. Seuraavaksi. Pidä tauko. Suosittelen 5-15 minuutin mittaista taukoa. Voit esimerkiksi heti kokeilla jotakin edellisen tehtävän taukoideoista. Tauon jälkeen siirry katsomaan videon toista osaa.